חברים, איזה כיף שחזרתם לעוד סרטון. בסרטון של היום אני אציע לכם חמישה טיפים שיעזרו לכם לצלם טוב יותר. בואו נתחיל הראשון, אור. אור זה דבר הכי חשוב שיש. לפני שאנחנו מיוגשים לצלם כל תמונה ואנחנו מחליטים על כל דבר שקשור ביצירה של התמונה עצמה אנחנו קודם כל צריכים לחשוב מה עם האור הדרך הכי טובה לנתח את מצב האור הוא להשתמש בעיניים שלנו כל שנעשה את זה יותר, העין שלנו תהיה יותר בלזהות אור טוב אור בעייתי לפעמים כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט להסתובב סביב הנושא שלנו ולבחון איך האור מתנהג עליו אם אנחנו רוצים עליו תורה צידית, תורה קדמית, תורה אחורית, מה שבאנצר סיבוב כזה יכול להגדיר לנו זווית שמחמיה למצולם שלנו אפילו בלי שחשבנו על המראש אה <coughs> כמה אתם מתחילים בצילום הייתי ממליץ לכם בהתחלה להימנע מצילום בשעות אמצע היום כשהשמש למעלה היא קונטרסטית והצלליות נורא קשות לפעמים נורא קשה לשחק עם האור הזה ואם אתם נצבעים למשל אנשים יהיה לכם דיפה יותר קשה לעומת זתי בימים מוננים העננים שחקים כמו ריכוך חנק לכל השמש וכל האור הרבה יותר רך. כל הצלליות יותר רכות והרבה יותר קל לשחק עם האור הזה הדבר שאני הכי ממליץ זה לצלם בשעת הזהב שעת הזהב מתייחסת לשעה שלפני יערות הרשירה בצבעים כאלה של כתום, צהוב ואדום, צבעים ממש יפים כאלה של זהב והאור עצמו יותר רך. זו שאמדימה ואני ממליץ לחקור את הבוחור וגם בקור למשקיות של חובה וזיתי רוף. הנה כמה דוגמאות של תמונות שצילמתי וארחתי בטלפון בישת הזאב. טיפ שני, תהיו קשובים לסביבה שלכם ותחפשו רגעים. האמת, אני מת על הטיפ הזה. צילום עזר לי להתאהב בכסם ובחד פעמיות של רגעים. קראתי פעם משפט יפה שאיזה צלם שאמר, הכוח של תמונה להקפיא רגע אחד, חושף כמה אשירה באמת היא המציאות שלנו. ואני רוצה שתספר לכם בסיפור שנאורתמונה הזו. בשנת 2018 ליוויתי משפחה מדימה בטיול שלה לירושלים. חבר הסקירו אוטובוס שלם ולקחו את כל המשפחה לירושלים ואני התלבתי לצלם אותם. כשאגיעו לקוטל כל בני המשפחה התפזרו ואני הסתובבתי ביניהם. תוך כדי שאני מסתובב, אני רואה בן אדם מבוגר, בלבוש חרדי, יושב וקורא בספר שלו. הסתקלתי עליו ועמדתי בדיוק מולו. הרגתי תמצלאה לעיניים וראיתי טיפה גובה כדי שאני אבידו להרים את העניים מהספר, הסתכלי לתוך ההדשה, צילמתי התמונה, אני מסתכל לכל אחד אני מבסוט, מסתכל עליו, מחייך בנימוס והולך והרגע הזה שתפסתי בתמונה האחת הזאת פשוט נשאר איתי וישאר איתי לנצח בתור צלמים עלינו לפקוע חיים ולחפש רגעים מעניינים שמספרים סיפור אם משהו יפה ביניכם תנסו להעביר את היופי הזה בתמונה המצלמה שלנו היא כלי לביטוי עצמי אז פשוט אחרי עצמי שלכם טוב לפני שנהיה פה את אמא די יש לי משהו חשוב להגיד כשאנחנו מצלמים אנחנו צריכים להקשיב לסביבה ולשים לב שאין לנו שום משיחי דעת בתמונה משיח דעת הוא כל דבר שהוא צבעוני או שהוא בעיר מדי והוא נמצא בפרימפ שלנו הוא כל דבר בעצם שמושך לתשום את הלב מהנושא שלנו. אם מצאנו כאלה משיחי דעת אז או שנשנה את הזווית שלנו כדי שהם לא יפירו לנו או את לטשטש אותם או שננסה להזז אותם. לפעמים אפילו נפספס משיחי דעת ונשים לב אליהם רק בשלב העריכה והעיבוד במצב כזה יש לנו רק אופציה אחת להיפטר מהם בשלב עיבוד ועריכה. מדבר על כך בסרטון הבא. טיפ שלוש חוק השלישים. האמת שתכנתי לכתוב על חוק השלישים ממש אחרי אור אבל הנבח שדברים מסתדרים בחיים אז חוק השלישים חייב להיות שלישי נחלג התפרים שלנו בעזרת שני קווים מאונחים, לשני קווים מאוזנים, לשלישים מאוזנים ולשלישים מאונחים. קיבלנו ארבעה נקודות חיתוך, לנקודות החיתוך האלו קוראים נקודות מפתח. חוק השלישיים הוא כלל אצבע בקומפוזיציה, ואפשר לראות אותו גם בציור וגם בעיצוב. <coughs> <coughs> מחקרים שהתקיימו בנושא קבעו כי בהתבוננות בתמונה העין לא מסתכלת למרכז התמונה אלא בדרך כלל תלך באופן טבעי לאחת מארבעת נקודות המפתח. אם נשתמש נכון בחוק השלישים ככה שנשים את נקודות העניין שלנו על המפתח, אנחנו נגרום לצופה להתחבר יותר בטבעיות לתמונה ולשמור על תמונה יותר מאוזנת אגב זה היה גם היובלופדיה והיה גם האינטריקריפטיקופלטיקה אתאבדיה התמונה שלפניכם צולמון בשנת 2013 עם 600D והצ'אטקיד 18.55 התמונה הזו היא אותה תמונה בדיוק רק שהיא יותר נעימה לנו بشونه ما הקודמת, قدمت نقطه שלנו الاوجن שלנו שזה العت לא נמצא במרכז الفريم אלא نمصا على كف للشليش اليمني بالنسبه لتمنه زو ايش خلوقه قيمت مشلمه ش 30 ش 1 ش 1 ش 1 ش 1 ش 1 ش 1 ش 1 ش 1 ش 1 ش 1 ش 1 ش 1 ش אנחנו ננסה להשתמש בקווים ובתנועתיות כדי לדעת איפה להשים את שלנו. למשב בתמונה של העץ, ניסיתי להשתמש בתנועתיות של העץ לכיוון שמאל כדי להוליך את העין של הצופה למרכז הפריים, פנימה לתוך הפריים. באותה הצורה ניתן לקמפז אנשים לפי כיוון למבט שלהם ולפי התנועתיות שלהם. טיפ רביעי, הולכת העין. הולכת עין היא הדרך שיוצר התמונה להכתיב לצופה מה יורר? לא ינהיג שלו תמשיך, והאףו יתאצר. מיתן לעשות את זה במצודות לחשונים, במצודות קווים, במצודות נוטות ידיאים של אנשים, ובמצודות אלמנטים נוספים שאפשר לשלב בתמונה. בתמונה הזו, הקדד והמזח שלם אמدو איונים, משמשים כקווים המוליחים למרכז אפרים. האהל שלנו נמשיךת בオープン טייבי להזור אחי אחד בתמונה, אחי באיר, או זה שנדל בצוואת בオープン משמרותי. יחול ליתשלוף של כל שלושה, ו ליתשראק אחד אמצע, אחורה! אחת הדרכים ליצור עומק בתמונות שלנו היא להשתמש באלמנטים בקדמת הפריים ברקע הקדמי הרקע הקדמי הוא החלק שהכי קרוב למצלמה הרקע האחורי הוא החלק שהכי רחוק האמצע הוא מה בדוגמה הזו יש לנו גם רקע קדמי, גם אמצע וגם רקע אחורי. בשביל הרקע הקדמי פשוט אחזתם פרחים קרוב לאד השדה מצלמה. באמצע יש לנו תנוסה שלנו, את מַרסקי שָׁם מתפנפנת לא לראיך כרמל, וברקע יש לנו שקייה לראיך כרמל. מסיקום, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה. זה לא קשור למצלמה שלכם, זה קשור לאיך שאתם משתמשים בה. ככל שנלמד יותר את סודות הצילום ותחוקים משומדים מהחורה מה שנראה לנו יפה או לנו תעין, לצלם טוב יותר ולערוך טוב יותר. אם אתם לא בסרטון שלי אני ממש אסמך שתעשו לי ותרשמו לי בתגובות זה יעזור לי להגיע לכמה שותר אנשים מוזרים לי להירשם שלי כי יש לי עוד מלא שהתבדר